الاهلي فوز مهم فوز صعب توقيته هو اللي صعب هذا الفوز للنادي الاهلي ولكن دايما النادي الاهلي عود جماهيره واقتناص الثلاث نقاط دائما بعد الدقيقه تسعين كابتن سيد اقول لك فوز مهم قمة وقبل مباراة افريقيه وتريح جماهير الاهلي محليا وانتظروا بقى المباراه الافريقيه خلال الايام القادمه ان شاء الله الحمد لله طبعا يعني انت زي ما ذكرت هي مباراه صعبه جدا جدا في الدوافع بتاعتها كمان لان هي جايه ما بين مباراتين مباراه ديربي في مصر مع الزمالك ومباراه كمان مع سان داونز هناك في جنوب افريقيا في دور ربع النهائي فبالتاكيد المباراه اللي في النص بيبقى يعني مش عايز اقول الاهتمام بيها لكن ممكن تاخد ما تاخدش نفس المساحه من مباراه الزمالك ومباراه سان داونز لكن انا عندي ثقه في اللعيبه في أي كان اللي موجود كان الوقت المتاح أو الوقت اللي لسه بيتحسب او الوقت بدل الضايع عندي ثقه في اللعيبه تاريخنا بيقول كده وشخصيه اللعيبه الحمد لله رب العالمين واحد واثق فيها ايه الاسبرنت اللي انت <تصفيق> عملته النهارده يا كابتن طلعت لي ولا ايه فرحه طبعا كويسه لكن ما أي حاجه على فكره بالعكس مش مقصود اي حاجه اطلاقا يعني جمهور الد باور انا حسيت الملعب مختلف في بالجمهور انا لك طبعا نوعيه نوعيه المباريات اللي فيها جمهور يا تاني خالص واجواء ثانيه خالص يعني لكن مش مقصود اي اهانه من اي اتجاه انت بتفرح على فكره يعني وانا مش هتكلم عن الاحداث لان طبعا في <تصفيق> كابتن انا عايز حضرتك توضح عشان المواقف احنا ما نص ساعة المباراة خلصت، المواقع كتبت وكلام وخناقات وكابتن سيد حصل واشتباك وحسام عاشور ومجدي علام واحنا اعتقد كابتن حلمي وكابتن وليد هدوا الجو. انا يعني يكفيني جدا ان كابتن حلمي طولان وكابتن وليد سليمان ده يكفيني جدا واحد انا متربي على ادله هو كابتن حلمي طولان وهو شاهد وشاف الواقعة عاملة ازاي وشاف اه طبعا ووليد صلاح كابتن وليد صلاح هو عشرة عمر يعني عارف كويس وشاف الحدث تمام شاف الحدث يعني يعني ما اعتقدش ان في لعيب من في فرقة النادي الاهلي يعني حد يتعامل معاه بضرب ولا حاجة ويبقى ده لائق يعني فانا مش هتكلم في الموضوع ده لان علاقتنا طلع قال اللي حصل مشده بين رمضان صبحي وخالد قمر وده عيب واحنا دخلنا اعتذرنا والنادي الاهلي احنا في الاخر دكتور فيه يعني علاقاتنا التاريخيه مع الاتحاد السكندري علاقات ممتده من قديم الازل يعني ومستمره طبعا يعني اعتقد النهارده الجو والاحداث اللي حصلت دي كلها دخول كابتن حلمي خلى الموضوع ما فيش اي حاجه واعتقد المواقع تهدى وخلاص يعني علاقتنا طبعا يعني انا بقول لك يكفيني كابتن حلمي طولان لو بتتكلم على ايه ده واحد من الناس اللي مربياني يعني فالموضوع خلاص طالما كابتن حلمي جاي يعني الموضوع منتهي يعني علاقتنا كمان بالاتحاد السكندري كمؤسسه مؤسسة وككيان يعني علاقة من قديم الأزل علاقة الأهل بالاتحاد علاقة ممتده جدا يعني فالموضوع منتهي يعني كنت السيد عايز ارجع فنيا انتم خططتوا بسبب الغيابات والاصابات وضغط المباريات النهارده تغيير عدد كبير جدا في تشكيله في مباراه مهمه واعتقد دي بظروف الاصابات وظروف الماتشات اللي مضغوطه حطيتكم النهارده برغم التغيرات دي ولكن اللعيبه كانت على قدر من المسؤوليه كبير جدا وقدرت تقتنص الفرصه لا يفرقنا عن اي حد ده اللي هيفرقنا وده اللي هيخلينا ناخد البطوله ان شاء الله الرحمن لان انت عندك عدد كبير جدا من اللعيبه جاهز في اي وقت يعني مع ضغطه المباريات وان شاء الرحمن يعني باذن الله تبقى لصالحنا باذن الله تعالى خصوصا انت هتلعب مع عنداوز وبعدين هتلعب مع مصر المقاصه وبعد كده هتلعب مع سان داونز مره تانية وبعدين تلعب مع بيراميدز فوبعدين تلعب مع المصري وبعدين ربنا يسهل شرع من نعدي في افريقيا باذن الله فهي ضغطه مباريات اللي هي عنده الدكه كويسه واللي عنده العناصر اللي بره الدكه كويسه هيقدر يكمل ابريل الحاسم ده باذن الله بنجاح وان شاء الله ربنا يكون احنا باذن إبريل الحاسم ده اعتقد مباراه مهمه عايز اتكلم على جنوب افريقيا والسفر لجنوب افريقيا ومباراه مهمه جدا للنادي الاهلي هناك في جنوب افريقيا وتغيير موعد المباراه واللي بقت الساعه 3 والطائره الخاصه والكلام ده يا كابتن عايز اعرف اخر استعدادات واهميه طبعا كان مهم قوي ان برده يعني بشكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب على توفير الطائره الخاصه ده كان مهم جدا في ظل ضغط المباراه اللي كده وتوقيت الطياره اللي ممكن يبقى فيه اجهاد اكتر واكتر فااا بكره ان شاء الله رحمن احنا مسافرين الساعة 2 في رحله هتستمر حوالي 9 ساعات ان شاء الله رحمن نكون موفقين في لقاء سان داونز ونحقق نتيجه كويسه تساعدنا على لقاء العوده باذن الله وعلى نتيجه العوده هم كمان كان عندهم مباراه امبارح مع اورلاندو تعادلوا 0-0 صفر صفر. لا طبعا بالتاكيد فرقه كويسه متصدره هناك بطولة الدوري شايف حضرتك كنت بتتكلم عن وطنية ومحدش تشكك في حد ونحن احنا المفروض نبقى بعض حتى لو في اي حد بيهاجم حد وسمعت ان انت يعني مش فارق حتى لو انا بيني وبينك خصومة ولكن لازم نبقى في طبعا كويس قوي ان انت اتكلمت في الجزء دوت يعني احنا بنلعب كورة وبنلعب رياضة يعني في الاول والاخر دي كورة ودي رياضة يعني انا اقبل ان انت مثلا يبقى في ضغط على المنافس شوية بشكل ما تمام لكن ما اقبلش ابدا المزايدة على وطنية حد او المزايدة في مصرية حد يعني يا راجل يا راجل ده انا أنا بيني وما بينه يعني مصانع الحداد زي ما بيقولوا وما بيني وما بينه خلافات كتير قوي ما قبلتش عليه أن في حد يعني يهينه أو يقل أدبه عليه من الجانب التونسي لو تتذكر وكنت انا في قناه النادي الاهلي واديتو خمس ست دقائق يعني يستاهلهم ما يستاهلهمش مش مشكله لكن مع اي حد مصري كنت هعمل كده تمام وبيطلع يتهمنا في وضعيتنا وفي مصريتنا لا ده احنا ناس يعني من بيت مصري من اسره مصريه بتعشق تراب البلد بتعشق وطنها وبتعشق شعبها وبتعشق قيادتها بتعشق كل حاجه فانت انا وطني أكثر منك ومن عيلتك من اي حد في عيلتك من اي حد خلاص يعني ولو ولو الموضوع حفص فلان وكابتن سيد ولو الموضوع يعني انت قصد منه ان هو تضغط على المنافس لا تعال وانا اقول لك تضغط على المنافس ازاي تضغط على المنافس محليا غير ان ضغط على المنافس افريقيا دي ليها اسلوب ودي ليها اسلوب لكن في احترام الاحترام والذكاء والعقل والقوه تمام ده سياسه الناس اللي هي مسؤولة وسياسه الناس اللي هي يعني آه بتعرف كويس قوي قوي قوي قوي تجيب حقها بدون تجاوزات وبدون اهانات وبدون شتايم وبدون اي حاجه دي ليها فن لها ادار لها مدرسه لو انت عايزها مفيش مشكله انا مستعد والله مفيش مشكله خالص يعني سيدي. شكرا سيدي. شكرا شكرًا شكرا كابتن شريك رم يعني دخل لقاء مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بنادي الاهلي وحاول يوضع وحاول يتكلم على تصريحات بالفتره الاخيره هي مبقاه واتكلم فيها اللي هو في ضغط عليه والتشكيك في كابتن سيد عبد الحفيظ وقال اللي انا المفروض ان كلنا صف واحد ولو عايز تضغط في الملعب اضغط زي ما انت عاوز وقول الكلام اللي انت عايز تقوله من خلال الملعب ما تخشش في اشخاص او تخش في حاجات شخصيه واعتقد كانت رساله كان عايز يوصلها وياكد عليها النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ واعتقد حاولنا ننقل لحضراتكم النهارده صوره من كواليس هذه المباراه اللي سخنت في أجواء برغم اهميه هذه المباراه ولكن اخر عشر دقائق في المباراه وما بعد انتهاء المباراه من احداث كانت اكثر سخونه ولكن اعتقد ان كابتن حلمي طولان وكابتن وليد صلاح الدين انهوا الامور زي ما كابتن سيد أكد كل الناس اللي كتبت اللي او ومشاده اعتقد النهارده رساله من مجلس من الجهاز الفني نادي الاهلي والجهاز الفني نادي الاتحاد الامور على ما يرام ما فيش اي مشاكل والجماهير كلها في علاقه وتيده بالاتحاد والنادي الاهلي نشكركم مشاهدينا الكرام الان عوده للتحليل والساد نيل الكابتن مدحت شلبي هو ضيوف التحليل شكرا جزيلا محسن محمود يعني تعقيب صغير جدا على الحوار الاخير بتاع الكابتن سعد ابو احنا نفسنا يا جماعه الوسط يهدى شويه الله يخليكم انتوا كلكم كبار سواء انت او دا او دا بتكلم على الجميع كلكم كبار وكلكم مسؤولين وعندكم مسؤوليه تجاه الوطن وعندكم مسؤوليه تجاه المشجعين بتعكم وهم هم مشجعين مصر يعني لما تيجي تتكلم على مشجعين الكوره الاسماعيلي عنده والاتحاد عنده والمصري عنده بس يبقى الاهل والزمالك في منطقه تانية هم اصحاب الشعبيه الجارفه مسؤولين عليهم دور عظيم في ان هم يهدوا الراي العام و... ويحقنوا المشاكل بين الجماهير، اذا انتم بتعملوا كده وبتقولوا كده ما الجمهور يعمل ايه؟ دي مسؤوليتكم وارجو ان انتم تعوا مسؤوليتكم. طيب يلا بسرعه بقى عشان الوقت يا جماعه كالعاده بيجري بينا هناخد جيراردو طبعا من ناحيه اليمين كان عامل برضه مشاكل على فكره قدم مباراه النهارده. هنا برضه التمركز الدفاعي لعيبه الاتحاد والقله العدديه اللي اتكلمنا برضه عليها لعيبه الاهلي. يعني برضه كتير وبقى الحاجه ده الهدف ايوه الحاجه اللي انا يا كابتن مجدي زحمه وكله بص على جيراردو ولكن مش عارفين كل رايحه فين يعني هنا الاتحاد في الاخر يا كابتن مدحت ما لناش وقفه لازمه اه بالظبط يا مجدي لان الدقيقه 92 فقال لك انا كل فريق الاتحاد ورا بس ل... الزياده دي بتعمل ايه ولا حاجه خالص ورا بتعمل ايه ما حدش ماسك حد ايوه ما انا بقول لك ما بتعملش بص يا كابتن مدحت بص يا مجدي ادي كان لعيب بص كده و... واحد اثنين ثلاثه آه. اربعه خمسه آه. سته سبعه ثمانيه تسعه لعيبه على كام لعيب من النادي الاهلي؟ واحد اثنين ثلاثه كويس الرابع جاي من تحت كويس اللي هو انا عايز اقول ده الهدف تخيل انت يا كابتن فاروق لو نور بص نور نور, نور السيد فين؟ لو نور الطبيعي الطبيعي اهو <تصفيق> لازم يبقى هو اللي مغطي القوس ولازم الراجل ازارو دوت يبقى معاه حد من الزياده اللي ملهاش لازمه جوه دي اخطر منطقه اللي انا ظللتها هي دي اللي انا بتكلم عليها يا كابتن مدحت اللي هو اللي كان لازم لا فيها تزود التظليله شويه ما هو دي على قد الجهاز <تصفيق> اه احنا تخيلها طب شو ما حتى تاني هو هو فيك فيك هو أوه. هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو على هو لا، هو هو <تصفيق> <ال> <تصفيق> ال ده هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ده هو ده. هو هو هو هو هو هو دلوقتي هو هو هو هو هو هو ده اللي بنقول عليه. فرق ما انا لسه بقول على إيه؟, ايه يا علاء خلاص رايح رايح رايح للصفاره. اه ولسه آه. الدقيقة آه. 92 الفريق كله خلاص ال... انا هاخد تعادل وفريقي كله ورا بس الذكاء انما ارجع ادافع عشان اعمل عدد وخلاص آه. ولا بدافع اه بقفل ذهنيا ايوه بقفل عشان اقفل صح ما هي ذهنيا بص يا مان يا علاء الشوط الثاني بالنسبة للنادي الاهلي الرغبة ان هو يكسب المباراة هي اللي التفوق ده. صح انك تجاري النادي الاهلي في اللياقه البدنيه اللي اتكلم عليها كابتن فاروق جعفر ظهرت قوي من نص الصوت الثاني، وضحت الفروقات جامده قوي ذهنيا وبدنيا، النادي الاهلي واضح ان هو قال ما فيش غير ثلاث نقاط حتى لو في الدقيقه 92 اتفق معاك واقول برضه ان التغييرات اتاثرت بيها لعيبه الاتحاد طبعا ما هو طبعًا شاف اللي نازل مين رمضان صبح شاف اللي طبعًا نازل طبعًا مين مروان مرسيكي وده اللي حصل في بدايه المباراه كانوا ادى أيوة دافع قوي لفريق الاتحاد ان هو يلعب ان اللعيبه اصلا عشت ان النادي الاهلي خلاص ايه علاء علاء ما دي, دي الفرقه علاء اللي عنده آه. الاسلحه اللي يدرسها